Hier gaat ons. Avontuur soeker, wel thuis vraat. Jy is ongetem en ongeslyp met avontuurluis op soek na geleentede. Nou is die tyd. Avontuur roep jou naam. Breek jou gemaklike leefstel en ontsnap uit jou alledaagse routine. Skryf jou nou in. Verwilder die is sy nieuwe buitenlieve realiteitsreeks en kom leef en beleef elke man sy natuur. Wilde Bees is avontuur en ons wil teruggeen, bemachtig, jou oplei en vir jou die geleentheid geë om deel te wees van die avontuur van jou kese. Waarvoor wil jy? Om genie die lewe saam met ons en word deel van die Wilde Bees